Morjes! Jatketaanpa tällä viikolla sitten tuosta edellisen viikon aiheesta eli tästä rokotepakosta, koska nyt te asiat liikkuu suht kovalla vauhdilla. Eli tässä kahdeksas päivä tällä viikolla niin hallituksen hallitus antoi esityksen tästä niin kutsutusta rokotepakosta terveydenhuoltoalalle ja tähän esitykseen sitten kuuluu sellainen klausuuli, että työnantajalle annettaisiin väliaikaisesti oikeus uh, katsoa työntekijöiden terveystietoja tämän koronarokotusten uh, kautta sitten sairastetun koronan osalta. Ja tämä on tosiaan siihen lakiesitykseen kirjattu, että väliaikaisesti tällainen oikeus ja just on niin tämän terveysturvallisuuden kannalta tämä pykälä sinne ujutettu. Mutta sitten mikä tässä minua huolestuttaa on tässä kuviossa, että kun tällainen Uh, oikeus nyt sitten sinne lakiin on laitettu ja lienee aika läpi, huuto juttu, että tämä laki menee myöskin läpi, niin uh, ei ole mitenkään hankalaa keksiä, etteikö tulevaisuudessakin tule tilanteita, jossa työantaja uh, haluaa päästä käsiksi näihin työntekijöiden terveystietoihin. Ja tietysti tässä ainakin itsellä on tämmöinen dystoppinen kuva mielessä, jossa sitten jo ää, rekrytointivaiheessa työantaja edustaja pääsisi katsomaan niitä terveystietoja. Ja jos tällainen toteutuu, niin sehän sitten totta kai on aika huolestuttavaa. Koska silloin voidaan katsoa, että jaahas tällä hakijalla on ollut paljon sairauslomi ja se on ollut vaikka mielenterveyssyistä pitki, pitkän pätkän jossakin vaiheessa työuransa poissa. Tai sitten yleisesti, että jaahas se vaan saikuttaa paljon, että on jotakin vatsakipuja olevina ja tuota... Kannattaako nyt sitten palkatakaan Niin tämmönen tota, Kauhukuva minulla tähän liittyy Ja nimenomaan ää, Tämä just, että jos lähdetään tähän Rokotepakon tielle Niin se sitten saattaa avata sellaisia ovia, joita ei tule Miettineeksikään ja Jälleen kerran ollaan tämä kysymyksen äärellä, että missä kulkee pandemian hoidon ja yksilön oikeuksien, vä oikeuksien välinen raja. Se on minusta oikein oleellinen kysymys ja vaikka kaikilla on tämä yhteinen tavoite, että tästä hemmetin rutoosta päästäs, joskus eroon, niin Nämä kysymykset eivät ole mitenkään triviaaleja, ja ää, kyllä niin kun näitä täytyy pohtia, ettei nyt sitten heitetä kaikkia ää, yksilöoikeuksia ää, tämän pandemian varjolla menemään. Eli tällainen huoli minulla on tähän hoitajien... Ää, rokotepakkoon liittyen ja sehän nyt on aivan selvää, että kun tämä hoitajille menee läpi niin ei olla kaukana siitä, että se menee sitten koko väestölle, kaikille ammattikunnille ja tuleeko sitten rokotepassi pakolliseksi työpaikoille Siltä vähän näyttää. Ja tuota, kyllähän tämä kaikki niin kuin johtaa siihen, että tulee kahden kerroksen väkeä, rokotetut ja rokottamattomat. Ja tää niin on aika huolestuttavaa. Yhtään vähättelemättä tätä taudin, taudin tuota, vaarallisuutta. Mutta pitäen kuitenkin mielessä, että myöskin ne rokotetut levittää sitä tautia. Niin onko se nyt sitten oikein, että tämä pieni rokottamattomien osa nostetaan tikun ja ää, suorastaan niin demonisoitaan. Tätä sopii miettiä. Mutta siis... Ää, Näistä syistä niin en kyllä ollenkaan pidä siitä ajatuksesta, että työnantajalle laajennetaan oikeutta katsoa työntekijöiden terveystietoja. Nykyään se aikalailla käsittääkseni rajoittuu siihen, että kun äh, henkilöllä on työvelvollisuus ja silloin kun hän ei ja tätä työvelvollisuuttaan täyttämään ää, sairauden vuoksi, niin silloin täytyy antaa työantajalle selvitys tästä sairaudesta, joka sitten on useimmiten lääkärin todistus. Ja silloinhan niin kun, toki työantajalle menee näitä terveystietoja, mutta minun mielestä tässä on vähän niin omena ja appelsiini, että on kuitenkin vähän eri asia. Se, että toimitat saikkulapun työnantajalle, kun että työnantaja pääsee katsomaan sinun terveystietoja kysymättä sinun itsesi tietämättä. Niin näitä teemoja nyt haluaisin pitää esillä, koska nämä on aika tärkeitä. Ja miettimisen arvosia ja keskusteluarvosia ja puhunpa nyt näistä silläkin uhalla, että leimataan sitten miksi hyväänsä, mutta pidän tätä tärkeänä ja sen takia nostan esille katsotaan nyt sitten, että jos ensi viikolla olisi jo joku muu aihe kuin korona ja rokotteet että Oikein mukavaa jouluodotusta ja ensi viikolla sitten uuden aiheen, ehkäpä uuden aiheen kanssa palaillaan. Moikka!